يا منور يا جميلة يا عذرا يا طاهرة ونبيلة يا بنت داوود يا أصيلة يا أم إلهنا ورعينا نورك يشبه المصباح بعد الليل يهل صباح يملى الدنيا الأفراح ويرش الورد حوالينا يا أم يا جميلة يا عطرة يا طهرة ونبيلة يا بنت داوود يا أصيلة يا أمي لنا ورعينا جالك الملاك وحياة ويسأل معاك ليكي وهاي ربنا معك هتكوني أمي فادي يا مولاي يا, يا جميلة, جميلة يا قلب الهنا والعين قلب الهنا ببشاره وقالك انت المختاره تكوني للدنيا مناره ونور ابنك يحل علينا يا منور يا سوا لينا مدتي انت لي انبوع يفيدى يا, يا بنت داود يا أخينا يا أم إلنا ويرعينا